Sæli Píratar, Arnaldur heiti ég. Ég er að bjóða mig fram í fyrsta sæti í prófkjöri Píratar. Uh, til að segja einhver aðeins fram mér, þá hef ég verið fulltrúi Píratar í ímsum nefndum síðastliðin fjögur ár. Um, ég byrjaði sér sagt í skóla og og fór svo setna mér yfir í mannreitindaráð og svo er ég með varamennsku í nokkrum nefndum þar ekki nú æ er búna að vera sjálfbúaliði fyrir flokkinn svona nánast frá byrjun og borgarstjórnar verkefni er kannski svona stærsta verkefni sem ég hef tekið mig fyrir. Ég vill bara svolti miðla minni reynslu af, af því starfi sem ég hefur haft sem staðhendandi fyrir, fyrir fyrir ár. Nú Ég þetta að segja frá einhverjum svona málefnum sem ég set kannski hálst fókus á. Þá væri náttúrulega bara fyrst og fremst að koma grunnstefnuninn í borginna. Og ég tel líðræði stefnuna sem viðum brún að vera vinna í vera líkill í því. Um, ég held að þetta mun gera og kleifta að taka miklu betri og skilvirkari ákvarðanir heldur um gert áður. Um, Það verður mun auðveldara fyrir okkur en að verður að koma í gegn þeim breytingum sem við viljum sjá. Og það er svolítið erfitt að, að gera það þegar, þegar maður er ekki með réttu tólinn fyrir hendi. Þessi, þetta er svolítið eins og að a, a, a vera fastur í bí, íl í og hann er að spóla alltaf áfram. En hérna, það, það gengur náttúrulega ekki ef að, hérna, þú heldur áfram að segja eitthvað dýbra og dýbra. Um, en kanski frutan þessa heðburgnu eh uh, kaxæis og og, og grunnstefnumál pírata þá hefði ég möin miki náhuga á mentamálum það samt náttla í í skólafrístandaræði í þann tíma sem ég gerði og það er náttla það er svolti með mentamál að man þarf að byrjast svakalega fyrir bara svona hérna skrefi í rétta átt. Það um, er sem betur fyrir komið að staði ólega góð vinna í kringum það. Um, hvað var þar uh, framtíðar sín borgarinnar á hvernig hvernig uh, við viljum sjá uh, menntamál þróast í framtíðar. Uh, við fengið svakalega góða erilenda sérfræðinga í þessa vinnu með okkur. Um, annað mál sem að ég, ég hef bara lagt gríðlega mig glávarsl á í, í öllum mínum starfi fyrir pyrrétunum það er bara svona svona að hugsa um uh, stöðu þeirra sem minna mega sín í samfélaginu því að uh, ég er á frábóðin stað persónlega sjálfur en þú veist, ég hef verið þarna ég veit hvernig það er að, að þurfa að hafa áhyggjur af því að borgar reikningin að í hverju mánuði að, að eiga fyrir mat og svo framvegis Og, og þetta er ekki dauðvelt og og á ekki að þurfa að eiga þessi stað í jafn ríku og góðu sjámfélagi á Íslandi og, og þetta vil ég leggja huga á a, að koma í betra horf. En ég vonaði að þið hafið mig í huga þegar við kjósið í prófkjörinu okkar. Takk fyrir.